Sa poštovanjem pozdravljam sve vas. Zovetan Rulek sam iz Manjavske. Ovim videom bih želio dati ljudima širom svijeta informaciju o tome kako sam kroz nekoliko mjeseci sam sebe izliječio bolest u prije 12 godina. Bolest je bila u tako kritičnoj fazi da su liječnici odmah tijeli početi operaciju. No, ja se ti mi nisam složio. Bolim vas, uprostite eventualne jezične greške, jer se sada neavljam nas po maternjem mjestvu. Ba zbog toga se kratkim mislima javljam, pa stručne izraze neću koristiti. Teško je sve to na stranom jeziku ispičati i ba zbog toga bi samo najbedlije stvari napomenuo. Sve bolesti kičme se javljaju zbog toga što se sruše prskavice između pršina i postanu napeti mišik i duž kičme. Evo vam jedna jednostavna vježba. Ukoliko isprobate, otma tijete osjetljati utjecaj. Vrlo je važno da tvrdu površinu koristiš. Režima leđa, Ruke, dlanu budu oskrenu, okrenute, stavi ispod mišnika stražnice i podiži noge tako da ne dirneš pod. nego zaguv stavi iznad poda i digni i ponovno. On nije mogao zaguv i ne pod. Ja. Okay. U tom slučaju se prilikom podizanja nogu kičma izravna, a kad ih spustimo, onda uzima anatomski luk i lordosis. Zbog toga se strukovna e, kostavno i nadhvar miče, ali pošto u naše ruke u tome spriječiti mišljenič, strukar će se produžiti, a pršelite se udaliti jedni od drugoga. Tako na taj način može započeti faza pozdravljenja toliko puta podi nogu koliko puta možeš, tjedno, dva ili 3 puta, ali ukoliko 50 puta možeš, onda je to najbolje. Znači, jedno, dva ili tri puta, 50 i zadnji nogu. To je sve. Hvala na pažnji, bog.